Att värdera webbplatser på internet kan vara en omständlig process eftersom mängden av informationskanaler är enorm. Men två saker har alla webbplatser gemensamt. Alla har en avsändare och alla har en avsikt. Så varför, vilken är avsikten med webbplatsen? Vem, vilken avsändare har webbplatsen? Om du jämför webbplatser med böcker, rapporter eller tidskriftsartiklar i tryckt eller elektronisk form, så kännetecknas dessa av att innehållet inte ändras, man ger i så fall ut en ny upplaga eller ett rättelseblad. På internet är allt innehåll möjligt att förändra, webbplatser dyker upp, etableras och försvinner. Källor på nätet och informationen det förmedlar är förändliga. Följande checklista är bra att ha och förhålla sig till. Vem har publicerat webbplatsen? Är det en organisation, myndighet, privatperson, ett universitet? Finns det informations- eller kontaktuppgifter? Vem eller vilka är målgruppen? Varför har man lagt ut sidan? Vilket syfte? Är det för att informera, propagera, sälja eller underhålla? Vad innehåller sidan? Ta ställning till och gör en bedömning av faktainnehåll. Är innehållet objektivt eller vinklat? Stämmer faktauppgifter? Är det en primär eller sekundärkälla? Finns det referenser? Fungerar länkarna på sidan? Finns det reklamerbjudanden, annonser? Är det välskrivna eller dåligt formulerade texter? Är det ett bra språk utan stavfel? Länkar andra webbplatser till den webbplats du undersöker? När uppdaterade sidan? Och tänk på att en skeptisk och objektiv hållning är ett bra förhållningssätt för all källgranskning med tanke på att vem som helst kan lägga ut information på nätet.